Teníem programat altra cosa, tenim programada altra cosa, però no ha pogut ser. Estava pensant en guany que tant la intervenció del professor Biscardino com acomiadar els jubilats es farà en el paranim de la universitat. Però la pandèmia ens ho ha impedit. L'acte central del paranim el farem, però en compte del principi del curs, doncs, el farem a final de curs. Esperem que ahir ja estiguem tots vacunats i, i siga possible. Vale? I bé, bueno, anem a començar en, en la dissertació del professor Escardino. presentar al professor Escardino a la Universitat de València. Quasi que ni cal, eh? però el professor Paco Tomàs el presentarà perfectament. Li donem la paraula. Moltes gràcies. No calia no calia la esterilització perquè tot sou bona gent i no teniu cap virus d'aquests. Bueno. Jo crec que eh, si estiguem aquí, estem aquí, jo no necessitaria presentar al professor del eh? Càrrec. Perquè el coneguem prou. Però com a sobre per streaming, qualsevol pot veure'l, doncs jo he que dir algunes coses a propòsit d'això. Primer, agrair a la decana el que m'ha proposat fer, poder dir-vos, dirigir-vos aquestes paraules. Jo crec que les festes han de celebrar i s'han de celebrar. Ara estem ja en dintre del temps dels 125 anys d'inici dels estudis de química i, a més a més, el diumenge és en Alberto Magno, que és la nostra festa. Som tan graciosos que hem fet la festa diumenge i no sé si la festa de facultat s'ha traslladat al dilluns o el que sigui. Bé, eh, clar. Bé, bueno, és igual, és festa i hem de celebrar-ho. També vull saludar als meus companys, directors de departaments, a la senyora directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i aquells estudiants i persones i docents que estiguen ben molts per la televisió. El professor Escardino ens parlarà després dels espais de la docència, d'alguna manera enmarcant estos 125 anys en el lloc físic on els estudis de química s'han impartit en la Universitat de València. Però jo no volia que es pergués de vista, pergués de referència al fet de que 125 anys d'estudis, per suposar que demanden una, una ubicació física de on fer les coses, però no s'arriba a 125 anys d'activitat si no hagués estat gràcies a l'esforç i l'activitat de les persones. 125 anys no són d'edificis ni de decrets, sinó de molta gent molt dedicada per a que els estudis de química a la Universitat de València tingueren el ressò que han tingut sempre. I ja que parlem de persones, avui dia és complicat parlar de persones en una facultat, en una facultat, gràcies a Déu, que té molt, una major quantitat de professors i professores que fa 50 anys, grosso modo, però també és cert que aleshores hi havia una referència personal dels estudis de química. En una facultat molt estructurada com la nostra, dels cinc, no diuen departaments, dels cinc càtedres, hi havia cinc catedràtics, cinc elements de referència. I per què parla d'això? Perquè jo t he de dir que si nosaltres estem avui on estem, és gràcies a l'esforç de persones que aleshores, en nom i con nom, se varen dedicar a turendavant el que és la facultat de Química. Coses com ara el, el, el, el lloc on estem físicament pues tampoc va aparèixer... Van va estar ser, sent buscat per professors, algú que ell està present, concretament Agustín Escardino, lògicament. I, i parlaríem d'altres. En fi, els noms que jo vaig tindre com a professors pues es repetiria. Don Paco Bosch, Don José Beltrán... Fixeu-vos que dic Don Paco Bosch, Don José Beltrán. Don Joaquim Català. Alguns senixia, per exemple, el Gifa, concretament. <laughs> Però eren persones de referència per als que estudiàvem a les àrees. Bé, eh, jo crec que Agustí Escardino té un avantatge i és que Agustí és una persona que fa vida sana i quan fa vida sana, ahí ho teniu. Eh, altres professors dels que hem inventat pues, ja no hi Però Agustí Escardino... Pues té una part, és depositari d'una part important de la memòria històrica de la facultat. D Alguna cosa ens dirà en la seva xarra i no abans de res. Però per què, a més, Agustí Escardino? No perquè sigui l'últim de Filipines que no ho eh? és, eh? sinó perquè Agustí Escardino és una persona, és una gran persona en la qual s'han donat, eh, eh, s'han fet present, sinó no totes, totes i més de les activitats que calen per un professor universitari, persona no només un mestre d'escola que dóna classes, sinó que és una persona que, que té iniciatives, que té projectes, que vehicula iniciatives d'altres i que d'alguna manera és sent corresponsable de la vida pública de la seva ciutat i del seu país. Qui és Agustí Escardino? Doncs pues mira, Agustí Escardino és la persona, és altre el responsable en més de 50 anys, d'impartir un magisteri dintre de l'ample canvi de coneixement que inicialment es deia química tècnica, després química industrial, després ja li vam forçar un títol més rimbombant com enginyeria química, tan rimbombant d'enginyeria química que després inclús ja ha donat fills com enginyeria ceràmica a Castelló i coses per l'estiu. Jo conec el professor Escardino des d'abans, de que rebrera, rebrera la seva càtedra en 1966. Són uns quants anys. Quasi, quasi, quasi la meitat de la vida dels estudis de química a la Universitat de València. I es diu prou. Eh? Agustín, don Agustín, va ser professor de la nostra facultat en temps d'una precarietat extrema. Se va fer càrrec del Departament d'Ingeria de Química quan el catedràtic, el seu mestre, professor Costa, en va anar a Madrid. I des d'ahir, des d'aleshores, va estar treballant durament i va estar ensenyant a moltes generacions de químics quines eren les virtuts de la indústria i més allà Més allà perquè no només es va dedicar a ensenyar ciència, sinó que es va dedicar a ensenyar que la ciència també, o si més no, Valia poc si no tenia una projecció immediata sobre la societat o sobre el món econòmic en el que vivíem. I el cas de la química, des de la seva vessant enginyeria química, però no sols, podíem estar en contacte en el que era la la indústria local de aleshores i més que puguera haver-hi. Dictes de la seva responsabilitat, de la qual ho en seguida universitària, Agustí Escardino es va traslladar a la Universitat Jaume I de Castelló per un motiu que és fàcil d'entendre, no? Arran de la seva creació com a universitat i el que la gent no diu és que la, la generació de la Universitat Jaume I de Castelló pues no es va fer per generació espontània, sinó gràcies a l'esforç de persones com Agustí Escardino, més enllà de les forces polítiques del de la ciutat que varen donar el vistiplau. Si no hi haguera estat l'actuació del professor Escardino al CIDE i la direcció del Col·legi Universitari de Castelló, probablement avui no hi hauria Universitat de Castelló. Suposo que algun dia algú farà l'acte d'homenatge corresponent. No tindria trellat que el fera la Universitat de València per haver de crear la Universitat de Castelló. Cada una la seua, no? Però, però esta línia que jo acabo de desmentar és una mostra de que Agustí Escardino és una persona que mai hem de fugir assumir responsabilitats al si de la universitat i en altres indrets. Per exemple, vaig a la, la, la reta fila, no? secretari de la Facultat de Ciències de la Universitat nostra, director del Col·legi Universitari de Castelló de la nostra universitat, eh, director d'investigació, vicerector d'investigació i campus de Castelló de la Universitat de València, sota la direcció del professor Colomer com a rector. Director de l'Institut de Tecnologia Ceràmica en la Universitat Jaume I de Castelló. Va ser fundador d'aquest institut. No sé si algú, si tot se'n recorde, però bé. Bueno. Va tenir un paper essencial en la constitució de la Universitat Jaume I, de la qual va ser vicerrector adjunt eh, sota la direcció del professor Paco Toledo. I en amb dues universitats, és el, el, el promotor de multitud d'iniciatives, tant pel que fa a l'ensenyament com a contactes en les empreses com a contactes en la societat. No vull cansar-vos en un relat, però sí que diré que aquest nivell de compromís d'Agustín de Cardino passa també per l'assumpció del càrrec de secretari autonòmic d'Universitat, Ciència i Tecnologia de la Generalitat Valenciana en el període 2004-2008. És una mostra del seu interès per projectar-se sobre la societat civil en què nosaltres vivim. Bé, bueno, com a persona, ara entrem aquestes coses que ens agraden tant a nosaltres, els universitaris. Meritatge. Jo parlaré, de, bueno, no parlaré, perquè us remitiria la fulla de Wikipedia, perquè allà està tota la gallofa de, de, de coses que el professor Escardino ha assumit. Jo, per exemple, si parlem en primer lloc de... de... Premis, mèrits científics, en el sentit de, de que la seua producció, mireu, és una cosa important, damunt de les tesis doctorals, de cines, que ha, són desenes de cada una d'aquestes subconjons, ha publicat centenars, centenars i mitjans d'articles d'investigació, però té 78 projectes d'investigació que ha desenvolupat. Sota la seva direcció, la major part d'ells. I molts d'ells, la majoria, Desenvolupats en col·laboració amb empreses del sector ceràmic i fins i tot finançat per aquestes empreses. Comença a, ir, comença, a ir, o comença a reflectir la iniciativa de professors Cardino de fer i ensenyar a fer que el futur passa perquè la universitat contacti amb una empresa i participi en projectes conjuntament amb l'empresa. Això que se'n recordeu quan uno, era, uno que parla era rector que diuen els estudiants fora empresaris de la universitat, se'n recordeu, no? Aquestes salutacions que rebien el rector quan inaugurava el curs, pues, eh, el professor Escardino ha dit que, que això és una visió equivocada i el que cal és que la activitat se projecte en el benefici de la societat en la que vivim. Té més de sis ...més de 6-6 anys, eh? perquè és una parada que se n'ha de ser 7. Després, pues, jo crec que des d'una perspectiva de producció, tot el que és tecnologia ceràmica i d'aplicació eh, ha passat per les seues mans i les seves deixables, Tan així quan estava en la universitat nostra com en la portatge meu primer. Jo crec que és un, un element de referència per ara, però al present i ho serà per al futur, del desenvolupament econòmic de... Este sector industrial. Bé, bueno, és una persona que pertany a multitud de societats científiques, jo diria, eh, reflectint les seues predileccions, l'American Institute of Chemical Engineering, el famós eh, AIG, l'American Ceramic Society, la societat espanyola de ceràmica i vidre, at so És acadèmic de l'Acadèmia of Ceramics i acadèmic corresponent nacional de la Real Acadèmia de Ciències, Exactes, Físiques i Naturals i un fum més de societats científiques en les quals ell pertany. Si parlem de, de distincions, eh, a Agustí Escardino li faria falta aquestes xaquetes que porten els, genera els generals russos, que no li caben totes les medalles en, en, en la portada. Pues, en fi, seria el, cas, eh? seria el cas, perquè és una persona que la seva activitat, tant científica com universitària i com industrial, ha estat molt amplement reconeguda en distincions. Per no cansar-vos en tota la panòglia de distincions, hi ha algunes que són més senyeres que d'altres, i les que ells reflectixen, per exemple, a mi em sorprèn molt bé que ressalta la medalla gasco del Col·legi Oficial de Químics de València. Que és a més a més té la medalla de la Universitat de València, també la de l'any Jaume I, és Premi Nacional d'Investigació de Juan de la Cierva en el camp de transferència de tecnologia, és Premi Rei Jaume I a les Noves Tecnologies en el 2002, Medalla d'Or de la Universitat Jaume I, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. Jo crec que Agustín Escardino és una persona que pot, i realment jo crec que, que està bé, que pot estar content d'haver tingut la seva activitat, este reconeixement per banda de les institucions, científiques i de la societat. És una persona en un currículum esplendorós i té un aspecte eh, en el qual vaig a tangariar que tot el, el, el que més per a mi, per a mi personalment, el que és més cridaner de la vida professional d'Agustín Escardino que de dir que continua encara, eh? no és una cosa encara que administrativament ja no, però continua treballant. I vull dir que el que jo destacaria d'Agustín de, de, de concretament és la seva condició de mestre. És, dir, és una de les coses que realment comença a no tindre resò en la vida universitària actual. Reconeixer en un professor el seu magisteri. Un dia queda una miqueta de costat en la, en la teoria aquella de treballadors de l'ensenyament hem, hem donat per damunt una cosa més concreta i és complir la missió que mostràvem altres, mestre. Mestre, què significa? Ensenyar què? Moltes coses. La matèria, el coneixement. Però també ensenyar a viure. Ensenyar a ad adoptar decisions. Ensenyar a adoptar presència en la societat. Ensenyar a les persones a tindre assumides les seues responsabilitats. Transmetre. Transmetre. Eh? Quan ara parlem concretament allò de transferència de tecnologia a l'empresa, doncs és tan important només transmetre el know-how, el saber fer, el ensenyar, el fer escola als fer·dixibles. Agustí Escardins, el cardimno, concretament, ho ha fet, jo ha sabut fer-ho. Tot això significa que quan és mestre de escola, hi són molt nombrosos i nombroses les persones que sota la seva direcció es van introduir en el món acadèmic i que han tingut responsabilitats docents, que han tingut responsabilitats socials i responsabilitats institucionals. Concretament, Discibles d'Agustí Escardino han estat consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya, rectors d'universitat, no només així, sinó Barcelona, i una com es diu, una plètora de professors i professors universitaris que així, en la Universitat de Alacant, la Universitat de Castelló i fins i tot en les universitats com ara a Tarragona, Autònoma de Barcelona, doncs, encara continuen generant noves generacions de persones interessades i il·lusionades. Interès i il·lusió són concretament aquells... Interès i il·lusió, i també en el cas d'Agustín Escardino, treball. Jo crec que són aquests tres pilars sobre els quals tenim el futur garantit i això és possible gràcies a persones com Agustín Escardino, catedràtic, no sé de què, de química tècnica, d'enginyeria química, perquè jo sempre tinc la, la, la, la, la perspectiva de mirar-me. I per a mi Agustín Escardino va ser el meu professor de classe, durant dos anys i durant dos anys doncs, una persona que a més era una persona que com he dit abans tenia projectes i se propostes ho pensava de vegades i si no és quan he de prendre una decisió doncs no s'ha equivocat en un moment va fer una proposició i no la vas acceptar però bueno cadascú ha sigut el seu camí jo me'n recordo, no molt no molt de Agustín Cardino, sinó moltíssim, Perquè? que considere que Agustín Escardino és un dels meus mestres. I m'agradaria que en el futur les persones que estudien així, en aquesta casa, tinguin com a referència aquelles persones que li van contribuir a la seva formació com a persones. Jo crec que això és un exemple, per a mi, emblemàtic, del paper d'un professor universitari un director de treball d'un investigador. I este és el paper que jo vas reconèixer en Agustí Escardenino i la mostra la teniu en que la seva activitat és una activitat extensa, generosa i distribuïda en molt amplis camps de treball i de gestió. Moltes gràcies Agustí, per la teua formació i per la teua dedicació. No acabe, no acabe, no acabe noca no aca no acabe, no acabe. No acaba perquè jo em vai perposar aquest barril vaig a dir la meua evidentment. i la meua és molt simple. En no sé quin any, de no sé quina era geològica, algunes persones van prendre la decisió de segregar dels estudis de la facultat els estudis d'enginyeria. No sé qui va ser i per què se va fer. Eh? És veritat que jo ja tinc molts molts anys i per tant tinc una visió, una am retrasada de lo que és la ciència avui en dia, no sé. Però crec que hem perdut. Hem perdut des d'una perspectiva formativa. Que un estudiant de la facultat de químiques no sàpiga res dels processos industrials en els quals se desenvolupen els fenòmens físics en el món actual, a mi no crec que sigui un guany. Crec que hem perdut. Jo m'agradaria que en la propera efemèride que celebrem, celebrem també la el reencontre entre les persones que ensenyen enginyeria química i les persones que ensenyen química sense més. Perquè al cap i al fi pensem que el nostre deure és en els nostres estudiants. I el, el haver segregat enginyeria química, dels estudis de química, ha tallat moltes opcions de treball de moltes persones. Que abans podien fer-ho. Això l'opinió d'una persona requeta jubilada i probablement, doncs, eh, com dia ma mare, en Glòria Estiga, nascuda el segle passat. Però crec en el que he dit i m'aprofita la tribuna per a dir-ho. Agustín, gràcies per la teua formació, gràcies pel teu treball i gràcies per la tua amistat. He acabat, senyora de gana. Perdó. Bueno, solucionaremos lo de la formación, Tranquil, Paco. En bueno, no no, Juan, Et este si parles en uno, casi que millor que parles en el de Solapa. No, el de Solapa ja està connectat. Doncs eh? pues este el tanquem perquè si no el s'acoplaran. Bueno, bon dia a tots els assistents, tant en forma presencial com telemàticament. En primer lloc, donar les gràcies a professor Paco Tomàs, que s'ha passat una amigueta. En lloc de fer una presentació, ens ha fet una conferència. Gràcies, Paco. Però no li se pot donar la presentació a un amic, perquè els amics sempre exageren una mica les coses. Bé, a petició de la decana de la Facultat de Química, he preparat una exposició que, bé, bueno, és una sèrie, contar una sèrie de fetts una sèrie de circumstàncies, algunes anècdotes, moltes inèdites, algunes fotografies eh, referents a la ubicació dels estudis de química a la Universitat de València Estudi General. He d'advertir que les fotos doncs, són algunes un poc defectuoses, però almenys complixen la missió que era que d'alguna manera eh, reflectaren, es feixen les circumstàncies eh, a les que es refereixen. Bé, els estudis de química a la Universitat de València, a nivell superior, s'han vingut impartint seqüencialment en tres ubicacions diferents. A veure si això no funciona. M'he de llevar la mascarilla perquè si no m'acompanya la... 1944 en l'actual edifici de la nau seu inicial dels estudis universitaris a València, entre 1944 i 1978 en l'actual edifici del Rectorat de l'Avinguda de les Pibanyes, que es va construir exclusivament per albergar a la Facultat de Ciències i finalment, al campus de Burjassot en el que estem en aquest moment. Ara bé, segons la documentació consultada, Existissin precedents de docència en química en la Universitat de València anteriorment a la creació de la Facultat de Ciències. En efecte, finals del segle XVIII, concretament l'any 1788, es va dotar una càtedra de química a la Universitat de València que es va escriure al curs preparatori de la Facultat de Medicina. A partir del 1791 van començar a impartir-se les primeres classes pràctiques d'aquesta disciplina. Per tant, els primers estudis universitaris de química es van donar a la seu d'aquesta facultat que en aquells dies estava situada en l'actual edifici de la nau. Encara que en 1885 la facultat de Medicina es va trasladar al nou edifici del carrer de Irene de Castro al costat de l'Hospital General, en el qual es desenrollaven la major part de les seues activitats, el curs preparatori va seguir impartint-se en l'edifici de la nau. Paral·lelament també, en aquest edifici, des de principis del segle XIX, venien impartint-se classes de física i química en uns estudis que conduïen a l'obtenció del grau de batxiller. Habitants del segle XIX, l'edifici de la nau tenia un bloc d'habitatges particulars adossat a la façana. D'altra banda, com se pot veure, aquesta és la porta que dona a la plaça del patriarca, i dos terços aproximadament de de la façana, façana està ocupada per aquest edifici. D'altra banda, el carrer de la nau, com se pot apreciar en la fotografia, era un peu més estret que actualment. L'examplament es va realitzar a finals del segle XI. La construcció adossada ocupava, com se pot veure en aquest plànol, quasi dos terços de l'actual façana de la, de la nau. Tota aquesta part. Tota esta part eh? La foto anterior era d'ell tot ocupava una part del carrer de, també, del carrer de, de Salvà. Com a nota curiosa, aquesta construcció adossada pot ja apreciar-se en els planos de la ciutat de València de Manceli de l'any 1608. Això és l'edifici de la nau i esta és la construcció adossada. aquesta és la plaça del Col·legi del Patriarca, aquesta la Iglesia i el Col·legi del Patriarca i també el planos, del pare Vicent Tosca. Aquesta és es l'edifici de la nau. esta és es la construcció adossada a la que em fem referència anteriorment. Per aquell temps, el càrrec de la universitat era també prou més estret que actualment. La seva ampliació es va produir entre 1.886 i 1.890. Esta és una vista treta des del carrer de comèdies. Al fons estava al carrer de les Barques, avui és Pintor Sorolla, tota la part estada és Pintor Sorolla i este és el les, abans era de les Comèdies, ara de la Universitat i això continua seguint Comèdies. En 1857, com a conseqüència de la posada en vigor de la llei Moiano, es va dividir acadèmicament el país en deu districtes universitaris o universitats que ja podien donar el títol de llicenciat, creant-se en totes elles una facultat de ciències. El grau de doctor només es podia obtenir a la Universitat de Madrid, situació que es va mantendre fins a que es va promulgar la llei d'ordenació universitària de 1943. En 1870 se varen suprimir tots els graus de llicenciat que s'obtrogaven a les universitats de províncies i en 1892 es va suprimir així mateix la facultat de ciències de la Universitat de València. En aquest espai de temps, concretament l'any 1877, es va inaugurar un museu d'història natural en l'edifici de la nau, que es va situar al pis que està a del rellotge del pati principal. En 1880 es va inaugurar també l'estàtua de Lluís Vives ubicada en el centre d'aquest pati. El 1895 el govern va crear de nou la Facultat de Ciències a la Universitat de València per a desenrotllar una secció de física química que en 1900 va passar a ser només secció de químiques. Aquesta última efemèride és la que estem celebrant a pesar de les traves i dificultats derivades de la pandèmia de Covid que estem patint. En endavant centrarem l'exposició únicament en l'evolució de l'ubicació d'aquesta facultat. De la seva creació... La Facultat de Ciències Químiques va ocupar el pis de la part de l'edifici de la nau, situat a la zona darrere de la qual està el carrer de Salvà i part del carrer de la Universitat, on s'havia ubicat anteriorment el Museu d'Història Natural. A l'inici de sigle, aquesta part de l'edifici estava, que és la que està marcada en este plànol, estava totalment envidrada. A la cantonera d'aquests carrers, del carrer Salvà i del carrer de la Universitat, aquesta cantonada que hem senyalat avant. al final del segle XIX, com a ampliació de les instal·lacions de la facultat, es va construir un edifici, un observatori, perdó, un observatori autonòmic que estava ubicat així. Ah, sí. A veure què el a la cúpula, la cúpula del qual era de cartró pintat, on es va instal·lar també un telescopi. Aquest és el cantó del carrer de Salva. Aquest és un palau que n'hi ha així, que ja no existís, i allà dalt es pot observar la cúpula del observatori. Aquesta és la imatge de l'observatori, la cúpula de Cartró, i està la imatge del telescopi que es va instal·lar allí. El 12 de març de 1932 es va produir un incendi a l'edifici de la nau, a la zona ocupada per la Facultat de Ciències. Segons la premsa del dia següent, el foc es va iniciar en els laboratoris de química ubicats a la primera planta i es va estendre ràpidament cap als dos costats on es trobaven el Museu d'Història Natural, les Aules de Ciències i l'Observatori Astronòmic, que va quedar destruït cremant-se totalment la seua cúpula, que s'ho pot apreciar ahir, que, com s'ha indicat anteriorment, era de cartró pintat. Aquesta és la imatge que mostra la situació de l'ala de l'edifici de la nau després de l'incendi. Entre 1935 i 1950 es van restaurar els desperfectes causats per l'incendi i es van ampliar les façanes que donaven als carrers de la universitat i se'l seguint el mateix estil que l'original. Finalment, entre 1954... Eh, bueno, aquesta és una foto de, de la pàgina de la premsa del dia següent de l'incendi. I esta foto és la que té relació amb el que estic comentant ara. Eh, se van emplear les façanes que donen els carres de la Universitat i se va seguint el mateix estil que l'original. Finalment, entre 1954 i 1996, es va procedir a enderrocar el bloc d'habitatges adossat a la part del carrer de Salvà i de la plaça del Patriarca, a la que fet, al que fet referència anteriorment restaurant amb dues façades passades, Aquesta és la que dona a la Plaça del Patriarca durant les obres de restauració. Està així com va quedar i aquesta és la situació actual després d'instal·lar la font que està al centre que dona a la plaça. A la primera dècada del 900 va començar a plantejar-se la problemàtica de la manca d'espai per a les necessitats de la Facultat de Ciències, cal tenir en compte que en aquests dies l'edifici del carrer de la Nau, s'allotjava, a més d'aquesta facultat, la de dret a la planta baixa i la de filosofia i lletres, al primer pis no ocupat per ciències, circumstància que va motivar que al començament del segle XX les instal·lacions arribessin a ser insuficients. Atès que el mateix li passava a la facultat de Medicina, doncs les instal·lacions inaugurades al carrer de Guillem de Castro en 1885 i ja eren insuficients per albergar els primers cursos de la carrera en 1904, claustres de les, dues de les dues facultats van instar el rector de la Universitat de València a promoure la construcció de nous edificis, al considerar literalment mesquines i obsoletes les instal·lacions que ocupaven. En conseqüència, es va decidir construir nous edificis tant per la Facultat de Ciències com a per a la de Medicina. Es van buscar solar prop dels viberts municipals en una zona que llavors serà horta, en la qual, en 1893, s'havia aprovat el projecte d'iniciar el traçat d'una gran avenguda que arribarà a la mar, que ha vingut rebent les denominacions successives de Passeig a la Mar, 1908, Passeig de València al Cabañal, 1924, Passeig de València al Mar i Avinguda de Blasco i Banyes, que és el nom actual. Els primers planos de parcel·lació dels terrenys triats per construir els nous edificis dels quals té constància en els arxius de la Universitat de València, daten de 1906. Este és el solar triat per les dos facultats. Aquí la de Ciències és a la part més prop de les diverses xales de periodistes, així per a la Facultat de Ciències i per a la Facultat de Micina. Com podeu observar, el nom de l'avenguda es Passeig al Mar, encara en l'any 1906. En el pla el seguint, que és de 1924, està la mateixa zona que s'havia ja decidit que fóra per les dues facultats. Així és el nom de Passeig de València al Cabañal dins de les successives denominacions que ha tingut l'Avent la Buda. En 1908 es va seleccionar el projecte del conjunt arquitectònic dissenyat per l'arquitecte José Luis Oriol. Com podeu veure, ahir les dues facultats estan juntes. Està l'edifici previst per a la Facultat de Ciències, ja solo previst per a Facultat de Medicina i estaven únides per a aquesta construcció que n'hi ha així. Sí. D'ahir que després veurem que els laboratoris de pràctiques de química per a metges estaven així sí, en el semisoterrani, però era junta a aquesta façana i junta està, aquesta d'ací, sí, la més part més prop a la Facultat de Medicina. Per diverses circumstàncies i successives modificacions es retardà l'inici de, de les obres fins que, a 1920, es va decidir la iniciació de la construcció de la part corresponent només a la Facultat de Ciències que, a partir d'aquell moment, va quedar individualitzada arquitectònica i constructivament de la resta del conjunt. La primera fase de la construcció de l'edifici que corresponia a la fonamentació soterrana i sòcol no es va iniciar fins a 1922. El 1924 es va actualitzar el projecte de la resta de l'edifici, introduint, entre altres canvis, el sistema de calefacció, ventilació i ensostrament. Tot i que per part de l'administració es van acceptar totes les millores introduïdes, per falta de pressupost les obres no es van subsanar, subestar fins a 1933. L'incendi a 1932 abans esmentat de la zona de l'edifici de la nau on estava situada la Facultat de Ciències va influir decisivament sobre el reviscolament del projecte paralitzat, ja que entre reconstruir-lo cremat o crear un nou edifici, donada la situació abans esmentada també de manca d'espai, es va optar per la segona possibilitat. A principis de 1933 la Comissió d'Obres va anomenar arquitecte de l'edifici a Maria Pecet-Alexandre, germà de l'alesores Rector aprovant-se abril de 1935 el projecte definitiu que més o menys se representa en aquesta figura. La construcció es va iniciar immediatament, però va quedar paralitzada per la Guerra Civil. L'edificació es va acabar al desembre de 1940, mentre que la disposició final dels laboratoris, el seu moviment i el de les aules es va realitzar en 1943, inaugurant l'octubre de 1944. Aquesta és es la imatge de finals dels anys 40 de la facultat recent inaugurada. Com podeu observar, el passeig al mar no existís. Això és horta, això és un solar, encara. Per cert, a l'any 51 encara no s'havia asfaltat este tros d'ací si. Me recorde que jo vaig jugar a futbol ahir amb botes en tacos Sentar-vos -se en terreny ha faltat, no se podia jugar. Com a notes anecdòtiques comentaré que quan es va inaugurar l'edifici el passeig al mar encara era un solar sense asfaltar, com se pot veure en imatge. I que la instal·lació de calefacció de l'edifici no va estar operativa fins a finals de 1965. Circunstància al cap de 21 anys, circunstància de la qual puc donar fe, ja que personalment em vaig ocupar de que es posaran en marxa després de guanyar la càtedra de Química Tècnica. 20 promocions d'estudiants van passar bastant fred a les aules i laboratoris durant l'hivern al llarg dels nostres estudis per no haver-se ocupat ningú anteriorment de que la citada instal·lació estigui operativa. L'edifici té forma de L maiúscula, com se pot apreciar en la, en la figura, amb el tram més curt donant al carrer de Jou Merrotx, i el tram més llarg donant el passeig a la mare. I consta d'una planta semi-soterrani semi que s'està d'ací, se mouen ahir les ventanals, una primera planta, una segona planta i una tercera planta que està darrere d'aquesta terrassa. Les instal·lacions corresponents a la docència i investigació en química es van distribuir entre les cinc càtedres d'aquesta àrea de coneixement, no hi en departaments encara. Totes elles s'instal·laren en l'ala de l'edifici que donava el passeig al mar, és a dir, a l'ala esta, la millor. En un espai relativament menut de la planta semisoterrani, se pot apreciar, bueno, són imatges, tres imatges de la facultat, així s'aprecien bé, a veure probablement en l'altra.. no. Així s'aprecien bé les tres plantes, el semisoterrani, tenia ben finestrals així, però, però una part només, com comentaré després, la primera planta, segona planta i tercera planta. Era un espai relativament menut de la planta semisoterrani que donava el pati interior de l'edifici, que és part d'ací, s'ha ubicat les instal·lacions de química tècnica al costat del taller. El taller estava darrere de l'escala. La resta de l'espai de l'ala estava ocupada per dos grans laboratoris destinats al principi a química per a metges, estos dos laboratoris que eren més pròxim a la facultat de, de Medicina. El que donava al passeig es va destinar després al Laboratori de Química Vegetal, germe de l'actual a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, Institut d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que després es va traslladar al carrer Jaume Roig i avui dia està ubicat al parc científic d'aquesta universitat en aquest campus. Posteriorment, tota l'ala va ser ocupada gradual i progressivament pel Departament de Química Tècnica després d'Enginyeria Química la més curta d'aquesta planta, que és tota la part d'aquesta, que va ocupada el Museu d'Història Natural, per un laboratori de pràctiques de geologia i geologia i per laboratori de pràctiques de física general, el, la part aquesta d'ací. En aquesta planta estava el hall d'entrada a l'edifici. Perdó, no estava parlant de la baixa. De la baixa. De la Hall, el Holden, m'ha passat. De, la, de baixa a la de la Taborer. No, sí, m'ha passat. M'ha passat un paràgraf. La planta semisoterrani tenia dos seriosos inconvenients com a conseqüència d'estar situada quasi dos terços per sota el nivell del carrer. D'una banda, tenia una considerable reducció d'aportació de llum natural durant el dia, a pesar dels finestrals que donaven al passeig i al pati interior, el que obligava a estar contínuament en la llum artificial encesa. D'altra, el risc d'inundacions cada any a finals d'octubre, deudes a la coneguda gota freda, que ho s'ha retrasat tres setmanes i ha anat sueca. Aquest segon inconvenient va suposar l'entrada de mig metre d'aigua i fang durant la riguada del 14 d'octubre de 1957, gota freda també, que van tardar 15 dies en evacuar i que va produir alguns desperfectes en el mobiliari i instal·lacions del laboratori. La primera planta, que era, on havia passat o planta principal, tenia tres aules i els laboratoris de pràctiques i investigació de química física en l'ala que mirava al passeig. Al centre hi havia laboratoris i dependències de física i en aquest espai, si no recorde mal, on estava física, és on va sorgir el l'Institut de Física Corpuscular, que va ser el primer institut universitari mixte de la Universitat de València concertat amb el Consell superior d'investigacions científiques i que es va crear en 1960. L'ala que donava Jaume Roig estava destinada a Museu d'Història Natural i Laboratori de Pràctiques. Museu d'Història Natural i Laboratori de Pràctiques de Geologia i de Biologia. En aquesta planta estava el hall d'entrada a l'edifici i l'escalinata principal d'accés a la segona planta, davant de la qual també tenien el costum quan acaben la carrera i fent la festa de fi de curs, de fer-se la fotografia, els components de cada curs. Aquesta és la l'accés de la cala principal a la segona planta, que és la que dona a la part ocupada per tots els departaments de química, és la que enfronta a l'avenguda de Blascó i Banyes. A la zona de la segona planta de l'edifici que enfrontava el passeig estaven ubicades les dependències i laboratoris de química i orgànica i de química orgànica amb les dues aules on habitualment s'impartia la docència als dos últims cursos de la llicenciatura. La resta de la planta estava ocupada per aules, per la secretaria que estava ubicada, la secretaria que estava aquí, per la sala de professors on se reunia la junta de facultat Aquí, sori, estava construïda només per catedràtics i la, la capilla, i això eren aules també de Finalment, l'ala destilada, destinada, bueno, a signal por una foto de l'aula magna, que és la que està ubicada així. Una foto de la foto d'entonces, no l'actual. Finalment, l'ala destilada química a la tercera planta de l'edifici, està ocupada totalment per laboratoris de química analítica i per una gran terrassa que es pot observar en el plànol, la zona més pròxima al passeig, que és aquesta terrassa d'ací. Sí. I esta és la zona de química analítica. Esta és es la visió de la terrassa. En esta terrassa se tenia l'acostum de fotografiar-se també totes les promocions aquesta és es la promoció del, del 56 i, bé, bueno, com veus, tots són homes. Entonces, per a compensar, he posat una foto de la promoció del 69, que són todones també. Eh, o sigui que era una terrassa que s'utilitzava normalment per a fotografiar-se també, igual que davant de l'escalinata. Això a la de la carrera i l'altra, la de l'escalinata, al final de la carrera. La part posterior del conjunt arquitectònic estava ocupada inicialment per un pati interior a l'aire lliure, més tard per una pista asfaltada habilitada per a jugar a handball i bàsquet de records personals per a mi i després per uns barracons que es van construir per albergar les dependències de l'escola d'investigació operativa. Aquest edifici va estar operatiu com a facultat de ciències de 1944 fins a 1978. En ells van import, es van produir importants canvis estructurals en la institució universitària als quals fa referència a la conferència plenària que estava previst que havia de pronunciar avui al Paraníf de la Nau en la celebració solemne del 125 aniversari de la Fundació de la Facultat de Química i que s'ha retardat a causa del Covid. Des de febrer de 2002, després d'una important reforma del seu interior a aquest edifici, és la seu del rectorat de l'UF. En este canvi ha tingut una important participació el ex-rector i antic professor d'aquesta facultat, el professor Tomàs Verde. A la fi dels 60 va començar a plantejar-se de nou la necessitat de disposar de noves instal·lacions, ja que l'edifici començava a ser insuficient per a albergar no només a la secció de químiques, sinó també a les recentment creades seccions de Ciències Físiques en 1961, Ciències Matemàtiques en 1967 i Ciències Biològiques en 1968. A continuació comentaré algunes circumstàncies i anècdotes inèdites relacionades amb la busca i adjudicació del solar per a construir les noves instal·lacions de la, encara, Facultat de Ciències, ja que l'ordre ministerial en la qual es va resoldre dividir-la en quatre facultats és bastant posterior és del 19 de setembre de 1977. Des de 1972 a 1973, ocupant el càrrec de secretari de la Facultat de Ciències, sent de cal professor José Beltrán Martínez, catedràtic de Química Inorgànica, Me vaig encarregar de la busca d'un solar per ubicar les quatre seccions de la Facultat de Ciències. Les tensions, les gestions es van iniciar com era lògic a l'Ajuntament de la ciutat de València, del que l'alcalde a llavors Miguel Ramón Izquierdo. El resultat de les entrevistes amb l'alcalde va ser totalment negatiu, ja que finalment ens va comunicar que no hi havia sols disponibles a tot el municipi de València. Molts anys després, sembla ser que la disponibilitat de terrenys va sorgir del nord-est per generació espontània, en amb costats de l'Avinguda dels Taronxers, que llavors era horta. En l'hivern del 72, circulant amb cotxe pel primer tram de la recent construïda autopista de l'Ademús, a l'altura de Paterna, acompanyat pel llavors catedràtic de botànica, professor José Manzanet, anàvem a casar el tort a Casinos, a la vista de tant terreny terrenyure es va acudir la idea de tractar d'aconseguir solars en aquest municipi. Cal tenir en compte que llavors els únics nuclis urbans de Paterna estaven a la població i a la Canyada i estava iniciant-se la construcció encara del polígon industrial de la Fuente del Harro. Al costat de l'autovia de Mús pràcticament no hi havia res construït, concretament els primers edificis del barri de la Coma van començar a construir-se en 1981. Més tard es van iniciar les urbanitzacions de Cumberg de Sant Antonio, la Lloma Baterna, Creu de Gràcia, Terramelar, etc. i el projecte de part es va gestar a mitjans dels 80. Amb el vistiplau del Decay vaig desplaçar l'Ajuntament de Paterna on havia concertat una reunió amb el llavors alcalde Rafael Alfonso Barberà. Incidisca lo el d'Alfonso, per lo que ve a continuació. Qui també va respondre a la nostra petició diguent que no hi havia cap solar disponible al municipi. No sé d'on han sortit després els terrenys ocupats per totes les urbanitzacions a les que m'acaba de referir. No obstant això, el resultat de l'entrevista va ser positiu, ja que em va parlar d'un terreny al municipi de Butxassot, llavors poblat de tarronxers abandonats, segons vaig poder comprovar personalment, que s'havia expropiat en el seu dia per a construir una ciutat jardí, projecte que feia poc que s'havia abandonat suggerint-me que ens posàrem en contacte amb el seu cosí, Vicente Mortés Alfonso, en aquell temps ministre de l'Habitatge i de Política Territorial, per veure si es podia destinar per a la construcció de les instal·lacions d'una nova facultat de ciències. Aquesta gestió es va realitzar en resultats positius. Pot ser donada la favorable coincidència de que en aquell moment tots els implicats en la decisió a nivell estatal, tant l'esmentat ministre de l'Habitatge com el director general d'universitats, el professor Enrique Costa Novella i el ministre d'Educació el professor José Luis Villar Palací eren valencians i els dos últims havien estudiat a la Universitat de València. Com a conseqüència de la favorable predisposició a la realització del projecte, es van poder agilitzar els tràmits perquè aquest terreny s'adjudicassen a la Universitat de València i es realitzar i aprovar el projecte de construcció del que seria l'inici de l'actual campus de Borges en el que es trobem en aquest moment. Però no perdre el temps improvisant, el de va decidir desplaçar-se personalment a Alemanya per a visitar les instal·lacions de la Universitat Ruhs de Bochum, que era la primera universitat pública que s'havia creat a Alemanya Occidental després de la Segona Guerra Mundial i que s'havia inaugurat poc de temps abans, 1965. D'aquesta universitat es van copiar els plànols i estructura dels edificis del nou campus, d'aquest campus. En el projecte inicial, sis edificis, que després en plena set, totes les plantes altes dels edificis estaven envoltades d'una balconada que es comunicava amb la corresponent de la planta inferior mitjançant escales d'evacuació per a cas d'incendi. Com a nota anecdòtica diré que aquestes balconades es van suprimir per falta de pressupost en el projecte definitivament aprovat. Aquesta és la raó per la qual més tard es van haver de construir les estructures amb escales que hi ha dosades a cada un dels edificis per tal de facilitar l'evacuació del personal en cap de sinistre. La construcció, el condicionament i moblades locals, va finalitzar l'any 78, 1978, i el trasllat a les noves instal·lacions es va realitzar durant la tardor de 1978. A la IANA aquells dies, Facultat de Ciències Químiques, he dit abans que la conversió de les seccions de Química, Física, Matemàtica i Biologia en Facultat Data de setembre de 1977, el trasllat va ser en la tardor del 78, Se li van assignar dos edificis designats amb les lletres F i E que se poden apreciar en el pla. Ah, que no l havia posat. Perdó. L'edifici F i E són estos dos. L'edifici que tenia sis plantes i l'E que tenia quatre plantes. Bé, bueno, que tenen. on es van distribuir les instal·lacions dels cinc departaments de química llavors existents. Química inorgànica, química analítica, química orgànica, química física i enginyeria química. De la manera que es descriu a continuació. Així n'hi han algunes fotos de l'edifici F i E. Estan vistes des de la part de Paterna. Aquestes torres es van construir molt posteriorment, segons me va comentar, professor Tomàs Bert, aquestes torres tenen la... la el, bueno, aquesta és es la del centre de, de la que tapa el, la estructura a la que me vull referir. Se van construir per a montar unes tuberies d'evacuació de gasos de les vitrines corresponents per els canvis que se va produir en la legislació vigent. Estes dos fotos estan tretes a es la porta de la facultat i ja totess fotos estan tretes una d'ahir, per això es veu la figura que n'hi ha a mig i l'altra des d'ací de l'edifici i de l'edifici SS. I després tinc dues fotos més, una treta des d'ací i l'altra treta des d'ací aproximadament per el fotògraf Tomàs Verd. Una és esta i esta és l'altra que me va fer el favor de prendrere de. Fer... Eh? En esta finestra d'aquí tenia jo el meu despatx, en la quarta planta. Bé, este es la, el plano de la planta baixa, que inicialment estava ocupada per els laborat... Ah, perdón. Veig dos ahí, entonces me despista. Esta part de l'esquerra era la part d'enginyeria química, les pràctiques d'enginyeria química, no és l'actu, Perdona, no, això és l'edifici, perdó. Això són els laboratoris de pràctiques de química física i de química analítica. En aquesta planta m'ha confundit de laboratori i al final ja no sé per on vaig. Eh, I aquesta és la primera planta d'aules i laboratori de pràctiques de química general. Continuant en l'edifici, aquesta és la segona planta que s'adjudica al Departament de Química Analítica i aquesta, la tercera planta, que s'adjudica al Departament de Química Física. L'edifici F de sis plantes es van situar els departaments de química i orgànica, enginyeria química i química orgànica en la següent distribució. Aquesta és la planta a la que me referia abans. Aquest és el plànol actual, que són les zones de decanat i d'administració de, eh, i tal, que eren els laboratoris d'enginyeria química. I aquests són els laboratoris de química orgànica de pràctiques a la segon planta, a la primera planta, eh, se parem col·locar les aules per a estudiants i les aules informàtica. En la segona planta, aules i laboratori de pràctiques de química inorgànica. En la tercera planta, aules i departament de química inorgànica. En la quarta planta, s'ha adjudicat el departament d'enginyeria química. Estas prou, i si me pareix que són els planos antics corresponents al departament, i en la, quinta, la planta cinquè es va ubicar el Departament de Química Orgànica. Al traslladar-se el, el, traslladar el Departament de Titulació d'Enginyeria Química, a l'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat de València, Els locals instal·lacions de la planta quarta es van repartir entre els Departaments de Química Analítica i Química Física. Aquesta és la imatge actual. I la mitja planta baixa, destinada en principi al laboratori de pràctiques d'enginyeria i química, es va reformar per convertir-la en despatxos del decanat i dels serveis administratius de la facultat, que és la imatge que havia projectat abans. Els que ocupàvem l'edifici F més proper a Bruxosot, vam haver d'aguantar durant alguns anys, mentre el recinte del campus no va estar tancat i a la part de Bruxosot que era un solar, totes les veprades de 18 ADN 30, els assajos de la banda de trompetes i tambors de dit municipi, que tenien per costum fer el solar adjacent. Finalment, en 1992, es va construir l'edifici d'investigació. Part dels seus locals i instal·lacions van ser ocupats per professora de la Facultat de Química. La distribució final d'espais pot apreciar-se en l'última imatge, on també es veu el plànol de la Facultat de Farmàcia en la part superior esquerra. Bé, en aquesta exposició he intentat descriure dins de les meues limitacions pròpies de l'edat una part de l'historial de les successives ubicacions de la Facultat de Ciències Químiques. Per acabar, només em resta agrair l'ajuda del professor Rafael Ibáñez per la informació gràfica subministrada del campus de Burxasot tot això és planos que he projectat, en què s'ha subministrat ell, la del professor Antonio Ucejo, entre d'altres aportacions per la poc coneguda foto de la postal a la imatge de la facultat de finals dels anys 40 en el solar davant en el passeig al mar inexistent, un tros d'horta, i molt especialment la de les sectors d'aquesta universitat. El professor Francisco Tomàs, per la quantitat de documentació en forma de fullets i llibres que m'havia anat proporcionant al llarg del temps, i també, recentment la qual cosa m'ha permès elaborar el contingut de tot el que acaba d'exposar. Bé, en això acaba la meva exposició. Gràcies per la vostra atenció. Bé, bueno, moltes gràcies, Agustí. Estàs estupendo eh? bé bueno, això de limitacions de l'edat poquetes. Eh... Bé, bueno, ara anem a començar el torn de preguntes i jo tinc una, una curiositat. Jo sempre he sentit que la Facultat de Ciències se va venir aquí. M'hi sí, sents? Sí, sí. Espera, espera, m'espera. No, no cal que te'n vagis, queda't ahir. Queda Mira, mira, mira. Que jo sempre havia sentit que, que la Facultat de Ciències havia vingut aquí perquè el govern el que volia era separar els estudiants de la universitat. Jo no sé si això és veritat o mentida. Jo crec que no. Jo crec que no, no, no és la idea que jo tinc, allà ja no cabíem, allà ja no cabíem l'edifici de, de l'Avinguda de Baconya. Jo no cabíem, hi havia quatre facultats. Bueno, quan aniria... No, vull dir a Burxassot, eh? jo vull dir portar-los a Burxassot i no a València. A no, no. València no anàrem perquè no trobarem solar ja, ja. i no trobarem solar a València doncs pues no sé per què, perquè no se'l vulgui donar o en aquell moment no es pare que ho porto expropiat. Com tampoc el trobarem en paterna, el termes paterna, entonces, aleshores, tampoc trobarem el trobar. El trobar. Lo que passa és es que, com a conseqüència de la visita que li va fer a l'alcalde, doncs pues me va parlar del seu cosí, me va parlar de l'arxiu del xardí, que és tot el terreny este, i aprofitarem el que teníem a mà i, bueno, el resultat no ha sigut roïm. L'únic problema és es que haguera sigut més còmodo que ha estat més prop de, del nucli de la ciutat. Bueno, a lo millor haguera sigut, i ara estic pensant en Castelló, haguera sigut més convenient que estigués prop del núcleo de la ciutat perquè vivíem allí, però no pels que vivien en Paterna o els que vivien en Burchas o altres, els que vivien yeah. en, en San Antonio de Benajever, per exemple. Dir, sí, que, sí. Bueno, jo, però després he canviat de mentalitat a la vista de que jo també pensava al principi jo, la ubicació actual de la de Castelló no l'hagués posat en Castelló, l'hagués posat en mig de Burriana, Onda, Vilareal i Castelló, que és el que en part, una part s'ha fet així. Però, bé, bueno, això depèn de les circumstàncies, de les decisions polítiques i les conveniències de, de cada lloc que decidissin a tres estaments socials, no. Però home, si no vinguerem perquè volíem que estiguérem junts per problemes polítics, ni per vagues, ni per històries, vinguérem perquè no teníem lloc allí i teníem que buscar uns locals perquè no mos se'ls donaran. Si s'haguérem donat en taronxers, haguérem anat a taronxers. No n'hi ha ningú problema. Eh? Si vinguerem doncs perquè no teníem altra cosa. Sí. A més, la meva opinió, no o sé, sigui, jo el que pensa el profesor Bosch y el profesor Tomás no sé, y el pecho que está es, es lo que yo pienso Bueno, espera y vuelvo a otra pregunta Bueno, va bueno, en la misma dirección en cierta manera que Adela porque en año 77 en una junta facultad, yo en aquella época era representante de los estudiantes, estaba Ah, que hable más alto, vale. Bien, en Quiero ir, quiero ir. Bien, en año 77 en una junta de facultad, que era lo que era Facultad de Ciencias, eh, Facultad de Ciencias. Eh, yo era aquella época era representante de los estudiantes ¿no? y me acuerdo que hubo una discusión muy fuerte porque se decía que había unos terrenos por la zona de primarecht que alguien había que inicialmente eran de la universidad o sea todos los terrenos que habían detrás de la facultad de química y de medicina que habían sido, eran terrenos que en algún momento fueron adjudicados a la universidad pero en un momento determinado desaparecieron. Yo me acuerdo, yo no sé, claro, yo era estudiante y no tenía ni idea de qué iba aquello, pero yo me acuerdo que hubo una discusión muy fuerte entre la gente diciendo qué ha pasado con aquellos terrenos, entre la gente de la Junta de Facultad, entre el profesorado, hablando de esos terrenos que había pasado con ellos. Detrás de lo que era en la Facultad de, o sea, no en la parte de Valencia al Mar, o sea, la Facultad de Químicas y la Facultad de Medicina, en la parte de atrás, todo lo que actualmente es Jaime Roch y todo eso. Sí, sí, sí. yo. tenía que haber decidido el beneficio de la ciudad donde tenía juntarse una facultat ja una pregunta, ja havia que... claro, una facultat sol de, ah, perdó. Jo havia connectat antes. Te desconnectes i si no te sentem? No. Que de ser una sola facultat de, de química, a tenir ja una facultat de física completa i ja terminava la carrera, una facultat de matemàtiques. Doncs Estaban por segundo, tercero todavía, cuando y una facultad de biología, las cosas cambiaban porque, claro, el número de estudiantes... Bueno, no solo el número de estudiantes, el número de profesores. Cuando yo saqué la oposición en el año 65, en la cátedra, que no era departamento, estaba una plaza de Bedel, una plaza de catedrático y una plaza de adjunto, provisional, y no había nada más. ¿Eh? O sea que los que empezaron a hacer la tesis conmigo... Quedaron hacer la tesis por amor al arte. Luego fueron consiguiendo alguna beca y tal, pero por amor al arte. ¿eh? Entonces, claro, de ser cinco cátedras, eh, cátedras con muy poco personal, hacer ya departamentos con un número importante de, de, de PDI y multiplicarse una facultad por cuatro, pues lógicamente no cabíamos. ¿Eh? O sea, yo no sé, la gente cuenta lo que quiere, ¿eh? pero yo lo no, que te estoy diciendo la realidad. De allí no fuimos porque no había sitio. Y no fuimos a Valencia porque no nos quisieron dar solares. Y no fuimos a Paterna porque tampoco nos dieron solares, pero al menos nos orientaron y nos facilitaron. Luego ya nos movimos nosotros ¿eh? por la relación. Bueno, el director general había sido mi maestro, ¿eh? había sido catedrático de la Facultad de de ciencias antes que yo, evidentemente, eh, y había estudiado en la facultad, era eh, compañero de curso del decano cuando estudiaron. Eh, es decir, había una serie de relaciones que, que bueno que hicieron que se facilitara el, el, el que se nos concedieran estos estos terrenos de Burjasot. Claro, inventa, la gente se inventa muchas cosas. La historia... Yo siempre he dicho que, que, bueno, que dudo que sea una ciencia, porque la historia narra unos hechos, pero cada historiador los interpreta en función de su mentalidad, de su ideología eh, y de sus ideas. Entonces, cada uno lo cuenta como quiere. Con todo el respeto, ¿eh? Pero... Bueno, Agustín, dime. yo te... Quiero... ...completar lo que tuve que acabar de decir sobre el tema del traslado de la antigua facultad a, a estos edificios... ...en el sentido de que, de que fue una decisión lógica, totalmente lógica, el hecho de que aquel edificio... ...muy querido para muchos de nosotros, pues se había quedado pequeño y había una presión eh, y muy intensa... ...por parte de las secciones de físicas y de, prácticamente de matemáticas y biológicas... ...para que les diesen más espacio... ...y los químicos evidentemente que ocupábamos... ...ya lo teníamos... ...que ocupábamos los lugares nobles del edificio... ...no queríamos dejar absolutamente nada... El ...por lo tanto quiere decir... ...o se iban ellos... ...o nos quedábamos nosotros... ...o nos íbamos todos... ...o sea, no había más alternativas... Sí. ...y eso en sí. es lo que pasó porque... ...tampoco era estado mal que nos hubiéramos quedado nosotros... La, ...la discusión de la Junta de, de, de la Facultad... ...que están estamos ahora comentando se referían más al hecho de que los químicos llegamos a proponer que nos quedábamos en el edificio y los demás que se fuesen con el viento a otro sitio. Pero claro, eso técnicamente no podía ser porque mucho, por, mucho por No, creadores... es que no podía ser porque eran secciones aún, en bueno, el año 72. Sí, pero... O se iba a la facultad o no se iba a la facultad, se si iba la facultad se iban todas las secciones. Ya. Eso se podía haber hecho después del 77. Eso se podía haber hecho claro, se puede 77 se haber hecho en parte si el nuevo edificio que se estaba al lado. Pero cosa que en ese momento no, no era absolutamente posible. Y por eso había una confusión de solares y de no, y de gestiones y todo eso. Y en cualquier claro. caso, la realidad fue esa que los químicos nos fuimos con pena allá y todo el ya, resto. Ya cuando se... Esto fue Facultad de Química en el año 77, ya estaba esto medio hecho, ya estaba ya, el campo prácticamente acabado. No claro. no sé, ya no, bien, ya bien, no se bien, podía bien, volver bueno, atrás. No he hecho, eso sí. Y como bueno, los farmacia necesitaban bueno. espacio, pues enseguida los colocaron. Bueno, voy a contar una anécdota del tema de los que se está comentando el hecho concreto de que en una época en que el rector era el rector Colomer y tú eras el vicerector de investigación. investigación y del campus de Castellón. la Junta de Gobierno duraban dos o tres días de la cantidad de cosas que se tenían que tratar y entre los espacios de tiempo entonces nos dedicábamos a pasar un poco por el claustro de la, de la calle de la nave. Bueno, una de las veces apareció por allí el rector de la complutense que era en aquel momento la INE Entralgo, y, y total, eh, me tocó un poco ir acompañándole por el claustro de la universidad y paseando por el claustro en el, en el piso de arriba, al llegar a la altura del Paraninfo, me dijo él, dije, ¿Ahí? y me señaló con un dedo, dice, ahí estuve yo estudiando. O sea que la INE Entralgo había estado, siendo como era médico, había estado estudiando químicas en el antiguo edificio del que tú has estado señalando, de la calle de la nave que da a la calle de la Universidad de Cuba, la calle Saludá. Dice, ahí estuve yo, dice, me dijo, allí estuve yo varios años estudiando y haciendo prácticas de química, que luego me han servido para mi propia actuación o, o formación, ¿no? O sea que él... No, tenía muy buena relación con José María López Piñero. Sí. Lo de historia de la medicina. Bueno, pues nada, más. oye que me ha encantado lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir y lo único que te pido que me gustaría tener todas las fotografías que has estado señalando e indicando pues pues para para mí, para mi archivo, ¿no? personal. no, güey. Pues. Alguna pregunta més? Sí, de, de la gent que ha assistit per, per streaming, hi ha dues preguntes... No, no, queda, queda-te ahí. Hi. hi ha dues preguntes de la gent que ha assistit a la sessió per streaming. Una d'elles és que l'any de l'incendi de, del carrer de la nau, del laboratori de química, Eh, aproximadament, quants estudiants de Química hi, hi havia a eh, la pues, eh, Sí que està, està publicat, però no m'ha aparegut que tenia que incloure-ho. N'hi ha un llibre, un llibret que té... Eh, vamos, tinc tres o quatre llibres i en un d'ells, en un fullet més, sí que n'hi ha un estable, però està al voltant de en tota la facultat al principi, a més a més, en la lliçó inaugural de, del professor Aucejo sí que ho diu. Me pareix que per l'any eh, 30 eren molt pocs estudiants, no arribaven al centenar o estaven al voltant del centenar. I per l'any 33 o 35 crec que dies que eren 300 o 400 o 500. El, el, no, 500 no. 300 seria. Eh? Sí, això, això ho he llegit en la teua llegit. Un prou important que, eh, era un número prou important que demostrava que el, els estudis de química no estaven muntats exclusivament per a donar classes perquè en aquell moment en València hi havia un institut d'hòmens i un institut de dones. Cent estudiants de química no tenien sentit si no era per la xicoteta indústria química en aquell moment perquè no n'hi haven encara grans indústries, però bé, bueno, n'hi haven eh, alguna, alguna fàbrica interessant que visitàvem eh, de, els estudiants per a, eh, els que estudiaven eh, per, quan estudiaven en la part de química tècnica que? i que donava idea de que efectivament des de sempre la facultat de química havia tingut una vessant de cara a la, eh, a la societat i a la indústria d'ací. Això això ho tinc incloït en la conferència que tenia que haver donat avui, eh? que, que inclús eh, n'hi ha tables on diu que pràcticament eh, a finals del, del, del segle XIX eh, la major part dels segresats es dedicaven a la docència, però la docència en centres oficials, és a dir, eh, com a funcionaris, catedràtics d'institut, Se dedicaven fonamentalment molt pocs a l'ensenyança privada però a poc a poc això va anar evolucionant i a mesura que es varen obrint camps d'actuació, pues, treballar en laboratoris, treballar en l'administració, la, en, en altres activitats que no fos la docència, eh, crear empreses, començar a treballar en empreses, etc. que és el que va fer que el número d'estudiants de l'any 30 a l'any 35, pues, l'evolució la, la fos important perquè veien que tenien més camins tenien més eixides. Els estudiants tontos tampoc són. O sigui que, eh, eh, se pot estudiar una carrera per vocació. Eh? Sí, se pot estudiar una carrera per vocació. Jo vaig estudiar química per vocació. Jo no vaig els llocs de treball que podien haver. Però n'hi ha molta gent que mira a les eixides que, que poden tindre i, i a veure que s'anaven ampliant les eixides. Quan jo vaig acabar la carrera els químics eren molt desgraciats. Encara, eh? si dins de l'administració, els enginyers estaven així i nosaltres estàvem així. Eh? Si eren laboratoris d'anàlisis, farmacèutics estavem així i nosaltres estàvem així. Eh? Les coses han canviat a poc a poc eh? i ara pues, les circumstàncies són completament diferents. Moltes gràcies. Hi ha una altra, una altra pregunta que ens traslladen. És que... Eh, S'ha parlat dels estudis de química, de la facultat de química i el trasllat de la facultat de química del carrer de la nau als, a l'edifici de, de Blasco Ibáñez, a l'edifici del passeig al mar i eh, has nomenat un laboratori de química vegetal que va ser el germe de, després de, de, de la constitució de, de l'IATA. En aquest moment ja existia la secció de, de Biologia, existien ja les seccions dins de la Facultat de Ciències. Bueno, anem a veure. És es que el Laboratori de Química Vegetal el dirigia un professor ajunt de Química Orgànica, el meu segon mestre, que era el professor Eduardo Primo Llúfera, eh, que després va ser catedràtic i un dels impulsors de la Universitat Politecnica. Eh, aleshores, era un adjunt orgànica que havia muntat per les relacions que tenia a nivell de Consell Superior d'Inversions Científiques dins del recinte del de la universitat doncs va muntar el Departament de Química. A mesura que va paper gran va necessitar més espai, el mateix que ens va ocorrir com a Facultat de Ciències, i passaren a Jaume Roig. Encara Jaume Roig arriba el moment que o els va fer menut també, o que els interessava més estar junts a tres instituts per efecte sinèrgic, a tres instituts universitaris d'investigació, i se treballarien al campus d'esta de, de universitat, al Parc Científic. Vam, jo ho considero el Parc Científic com a part del campus també de Bursarot, perquè és una extensió. De... Gràcies. Encara que estigui en paterna ja, no, Paco? Ja està paterna al Parc Científico? sí, sí. sí. Bé, bueno, com no hi ha més preguntes, una altra curiositat. Se sap quina va ser la causa real de l'incendi? Si se sap quina va, quina va ser la causa real de l'incendi del laboratori de química no, no, de l'Anau? No? No, no se sap. No se sap. No, no, no, no sé. se Va ser en el laboratori de química. Allà hi ha un laboratori de química analítica i un laboratori de química per estudiants I no se sap tampoc en quin de dos laboratoris se va iniciat l'incendi. les notícies de premsa no diuen que se va fer una manifestació, que varen ser els estudiants i els professors que varen acudir a remediar el tema, a pagar l'incendi i tal, que pressupose que aneria els bombers i aneria metgen, però que al principi varen ser els estudiants, però no se sap qui va ser. el cas és que va cremar tot, el, se va cremar tot el museu d'història natural al Museu d'Història Natural, estem parlant del Museu d'Història Natural en una facultat de Químiques, però, clar, n'hi ha que tindre en compte que la facultat de Químiques tenia un càtedràtic de Solera, que era el doctor Tom Francisco Beltrán Vigorra, eh, que era, a més, el càrregat de, de les classes de Química a la facultat de Medicina i era un pes pesat que va ser deca de de la facultat eh, molt de temps. I era de biologia i geologia. I era el que, vamos, va ser professor meu de biologia en, en, en la facultat, va morir després d'un accident de cotxe. Aquell era de, de Nules, crec, i a la carretera nacional de Barcelona va, va tenir un accident de cotxe, anant a visitar un orde de Tarongers i va fer-ho. I, i probablement perquè era Beltrán, el, doncs, el Museu d'Història Natural estava. Bé, bueno, doncs pues, moltes gràcies. I ara volem donar-te un obsequi. Ah, oh, perdó. Què tens aquí? A veure. A veure. A això. que no te faci il·lusió. I el catàleg de la de la Biblioteca Històrica. Ah, sí, que va bueno, mateixa ja està, ja visitat ja. el professor Paco Tomás i jo va ja l'ambientat. Sí. Vane, bueno, i això és un gravat. que, que pensem que que t'agrade. I bé. es veiem al paranim fent. Sí, jo esperei de durada. Sí, home. Perfecte. Sí, Crak no, que sí. No, no sé no sé quan s'acabarà. Sí, home, sí. Ella. La conferència la tin preparada ja. Molt bé. Que no s'ho posa ningú esforç. Perfecte. Ni, eh? Eh, com és una part que té menys fotografies i tal perquè, i menys, menys imatges perquè és més contar una sèrie de coses, una sèrie de feix, eh, fer referència a una sèrie de dates i tal, doncs no és ningú problema. Eh? Esperem que això passi, passi pront i, i que arribem. I que, i que puguem... Sí, home, sí, clar que arribarem. I tant que arribarem. Jo bueno, ja li he delegat al professor Alucé Jodic, ja te he passat la conferència, per si jo no puc donar-la, la d'on però... Molt bé, gràcies. Bé, gràcies a vosaltres. Ui, a tu. I, bé, avui també, aprofitant la vinentesa... A la llavors, per tu. Ara me llevaré. Sí. Bé, bueno, ara li la donem. Aprofitant la vinentesa, doncs cada any ja sabeu que fem la festa de graduació i acomiadem els professors que s'han jubilat i donem premis extraordinaris. I bé, en no ha ser, però no volíem que els professors que s'han jubilat i han encertat l'any perfectament marxaren de, de la facultat sense bueno, un record, no? I per això ho hem fet a la vegada que de la conferència de, del professor Escardino. I el dilluns bueno, farem una cosa pareguda en els Premis Extraordinaris.